partner napada šomen uči znači iz ove pozicije partner kreće šomen uči na ovakoznačin i vi ćete probati da se ukopite sa partnerom kad partner krene šomen uči gore u momentu dok diže učićete na partneruru a znači, što je jednom, iz ove pozicije kako partner krene gore učićete dole nemojte da dodirujete partnera jer to nije pristaj znači jedno uđete u momentu dok parter diže, jer ako parter diže, a vi tek sad doćete da uđete sa stebotuju, jer parterov boken već spada. Znači, odavde, u momentu kad diže, ulazite sugi, ja, šiv, napred, i boken odavde ide gore. Ili boken odavde brzo seče ovako. Znači, ne sečete ovako, jer će opet da stigne, nego krenete gori kao da ste tipni. Ali to ne morate da radite jer, kažem, to je sporije od ovoga da samo uđete. Znači, morate dobro da pratite u moment kad krene gori i da uđete po Tog uklapanja u parterovo podizanje o ovo. Kada on podigne, ovo. Ako vam brže to uradi, mora da možete ovo. A, probajte, znači ovo stojite u forbit roll-a, stoji pored tela i ovo. U momentu kad partner ide, morate da ispratite ovu. Sve vreme morate da imate uzmerenje kroz vrhu bokema. Probajte. Na vrhu idete unazad tri koraka. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vidite, idete na ruku pa se vratite u forbitu. 1, 2, Mm-hmm.